Ну, під ноги треба дивитися. Думаю, що не буде. Воно згоріло. Це явно об'єкт, який не підмінування, який просто ну, зничтожене. Хоше. Це той випадок, коли краще один раз побачити. Капі, сюди в що, що? На екскурсії треба возити. Так, ну, я вас запривезу. Ага, ой. Давайте в комоді. Иду, иду, я тут. Тут весь спит пицца-коробка. Сборилась бачите. І тут, бачите, збереглися деякі, це були явно фото природи місцевої, і бачите, навіть погоріли фотографії в цих, в ну, склі, в обравленому склі, от скло просто погоріло. Це от як воно з двору, виглядає вже друга школа, в якій отак от поруч годівнички заготовані для птахів, діти. Явно хороша була школа, видно всередині, що з любов'ю вона зроблена була, що діти тут творчістю займалися. Ну, ця школа, ну, мабуть, не відновлювана. Часто кажуть, ми все відновимо, все відновимо. Ні, ми все не відновимо.